Lähdimme alun perin liikkeelle siitä, että terveysasemilla vastaanottotoiminnassa olevat muutokset eivät tarvitaan uutta ajattelutapaa, miten lähdemme muokkaamaan asioita. Ja tämä oli meillä siinä muutoksessa ohjenuorana ja tämä on edelleen meillä tässä muutoksen tekemisessä ohjenuorana. Ajattelimme, että miten voimme tuottaa terveyspalveluita vastaanottotoiminnassa niin, että saamme meidän asiakkaan keskiöön. Ja siinä meillä on kehittynyt ja edelleen kehittyy tämä meidän moniammatillinen vastaanottomalli, jossa olemme nostaneet asiakkaan keskiöön ja tuotamme hänelle palveluita, jotka ovat vaikuttavia. Takaamme hoidon jatkuvuuden ja jotta nykyresursseilla pääsemme tähän, niin olemme kokeneet, että moniammatillinen tiimityö ja sen kehittäminen on oiva väline ja keino tähän, tai näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Toisaalta moniammatillinen tiimityö vaatii vahvaa tiedolla johtamista, tiedolla johtamisen välineitä tuekseen, jotta pääsemme systemaattiseen kehittämistyöhön. Kun me lähdimme kohti asiakaskeskeistä työ, ö, toimintaa, niin Keusote oli juuri silloin perustettu, ja siinä vaiheessa ö, olimme matkalla kohti, tai aloittamassa matkaamme kohti Liin organisaatiossa, lean organisaatiota, ja ö, lähdimme tavoittelemaan tätä asiakaskeskeistä ajattelua ja resurssien niukkuutta sillä, että poistamme hukkaa omassa toiminnassamme. Ja niinpä päädyimme siihen, että poistimme ajanvaraustoiminnan hukkana, koska se ei luo asialle, asiakkaalle lisäarvoa. Poistimme toiminnastamme on asiakkaiden kohdalla kiireelliseen ja kiireettömään, vaan lähdimme siitä kohtaa, että asiakas saa aina oman hoitovastaavan ja hänellä on jatkossa tämä hoitovastaava, joka vastaa asiakkaan jokaisen yhteydenottoon välittömästi. Jotta me pääsemme myös kehittämään meidän resursseja, niin lähdimme jo ennen pandemiaa kehittämään etäpalveluita. Ja tässä voimme kyllä sanoa, että tämä pandemia on toiminut meillä sellaisena muutosajurina, joka on lisännyt näiden etäpalveluita. Ja myös sillä tavalla, että meidän asiakkaat kokevat tällä hetkellä etäpalvelut hyväksi tavaksi tuottaa palveluita ja hoitaa terveyteensä liittyviä asioita. Asiakkaiden asioiden hoidossa ajattelimme myös sitä, että tällainen proaktiivinen työote on sitä hukanpoistoa, kun me poistamme asiakkaalta huolta ja murhetta ja meidän työntekijöiltämme ennakoimatonta työnkuormaa sillä, että kun asiakas ottaa meihin yhteyttä ja siinä ensimmäisessä yhteydenotossa emme saa hänen asiansa ratkaistua vielä, mikä on varsin yleistä. Niin lähtökohtaisesti niin, että asiakkaan kanssa hänen asiansa hoitava ammattihenkilö on häneen aina jatkossa yhteydessä. Eli asiakkaalle sovitaan, että me olemme sinuun yhteydessä. Eli aiheena on se, että meillä on asiakkaita, jotka palaavat toistuvasti päivystykseen. Miksi niin tapahtuu ja tarvitsevatko he erityiskohtelua? 2014 itse päivystelin paljon Tampereen yliopistollisessa sairaalassa, Akutassa, ja heräsi kysymys, että tietyt nimet toistuivat listalla. Mä ajattelin, että tämä täytyy kyllä nyt tutkia tarkemmin, että ketä nämä nyt oikein on, ja miksi nämä tänne tulee, ja mitä nämä potilaat täältä ylipäänsä saa. Ja näin ollen 2015 ja 2016 vuoden aikana mä soitin kaikille monikäyntipotilaille, joita oli yli 1400, ja kävin heidän kaikkien nämä käynnit läpi niin, että luin sairauskertomusteksti ja katsoin muun muassa sellaisia asioita, että, että mikä se niin tulosyy oli, tuliko potilas lähetteellä, tuliko hän kävellen suoraan ovesta ilman lähetettä, oliko taustalla kaatumisia, alkoholin käyttöä tai jotakin muuta. Ja sitten ihan oma subjektiivinen arvio, eli oliko käynti päivystyksellinen ylipäänsä. Ja siinä arviossa kyllä käytin sellaista maalaisjärkeä, että meistä jokainen tietää, että välttämättä se korvatulehduksen saanut lapsi ei välttämättä yöaikaan ole se potilas, jonka kuuluisi olla päivystyksessä, mutta inhimillisesti on ihan suotavaa, että sinne päivystykseen kuitenkin voidaan tulla. Eli käytin aika lieviä rajoja sen arvion suhteen, että onko käynti ylipäänsä päivystyksessä. No, myytti yksi on se, mitä äskenkin tuossa vähän viitattiin, että meillä on tietty osa potilasryhmistä, jotka käyttää suurimman osan resursseista. Ja joskus puhutaan 20-80, joskus puhutaan, että 10 prosenttia käyttää 90 prosenttia palveluista. Ja sellaisia henkilöitä, jotka kävi päivystyksessä viisi tai enemmän kertoja, niin oli tosiaan noin 1400 ja he muodostivat kyllä päivystyskäynneistä 10 prosenttia. Näin ollen Pirkanmaan väkilukuun suhteututtana 0,30 prosenttia väestöstä käytti 10 prosenttia palveluista. Tämä on neljä kertaa enemmän kuin suhde 10-90. Näin ollen myytti 1 on todistettu vääräksi. Se on alikanttiin arvioitu. Myytti 2 on se, että siellä ne monikävijät on joko alkoholisteja tai vanhuksia. Ikäjakaumasta me huomataan, että on kyllä totta, että nimenomaan iäkkäämät ihmiset käyttävät paljon palveluita päivystyksessä. Ja siellä vielä sitten ehkä kaikissa muissa ryhmissä ikäjakauma saattaa olla miesten puolella enemmän, mutta sitten yli 70-vuotiaissa niin naiset on niitä, jotka päivystyksessä käyvät. Se, mikä on huolestuttavaa, että meillä on kuitenkin alaikäisiä yli 250, jotka käyvät yli viisi kertaa vuodessa päivystyksessä. Näin ollen myytti 2 on todistettu sinänsä oikeaksi, mutta se on liian, liian kevyt arvio siitä, että mikä ongelma siellä taustalla todellisuudessa on. No, myytti 3 palataan siihen aiheeseen, että 10 prosenttia käyttää 90 prosenttia palveluista niin samoin on helppo ajatella, että samat asiakkaat, jotka käyvät terveyskeskuksessa, ovat niitä, jotka käyttävät myös yhteispäivystystä. Me selvitettiin tämä asia Tampereen kaupungin osalta. Ja Tampereen kaupungin terveyskeskuksessa yli seitsemän käyntiä, eli vähintään kahdeksan tai enemmän, niin tällaisia asiakkaita oli 1500, ja päivystyksessä yli neljä kertaa, eli vähintään viisi kertaa käyneitä oli noin tuhat. Ja se, mikä ainakin mut itseni yllätti aivan täysin, niin näistä niitä, jotka käyttivät molempia, eli jotka olivat suurkuluttajia sekä päivystyksen että terveyskeskuksen suhteen, heitä olikin vain 150 tuossa Tampereen väestössä. Selvästi ne, jotka käyttävät päivystystä, oli sekä keskiarvon että medianin, tai keskiarvon perusteella niin vanhempia kuin pelkästään terveyskeskuksessa kävijät, mutta Myytti kolme, samat asiakkaat käyvät kaikkialla, on todistettu virheelliseksi. Ja jos me yritetään löytää nämä asiakkaat, jotka tarvitsevat paljon apua, niin meidän pitää katsoa sekä terveyskeskuksessa kävijöitä että yhteispäivystyksessä kävijöitä. Lisähuomiona sanottakoon, että niillä, jotka kävivät terveyskeskuksessa paljon, niin noin 7 prosentilla oli säännöllinen kotihoito. Sen sijaan yhteispäivystys monikävijöillä. 31 prosentilla oli säännöllinen kotihoito ja terveyskeskusta ja yhteispäivystystä yhteensä molempia paljon käyttävillä 15 prosentilla oli säännöllinen kotihoito. Silloin jos lähdetään miettimään, että mikä on se paikka, missä näitä yhteispäivystyksen käyntejä voidaan vähentää, niin meidän pitää tuoda tukea kotihoitoon sellaisella lääketieteellisellä tasolla että siellä pärjätään niiden potilaiden kanssa. Ne vastaukset voitaisiin antaa mieluummin siellä kotioloissa kuin sitten yhteispäivystyksessä. Myytti neljä, että monikävijä on yhtä kuin monisairas. Ja on varmasti niin, että meillä on myös monisairaita potilaita, jotka käyvät paljon päivystyksessä, mutta enemmän tuli olo kyllä näitä 1400 potilasta, ja heidän tarinaansa seuratessa, että se monisairaus ei ollut useinkaan se syy tulla sinne yhteispäivystykseen. Sinne liittyi paljon sosiaali sosiaalisia syitä, ää, eristäytymistä tai syrjäytymistä ja luonnollisesti siellä oli ne päihteet mukana. Alkoholin suurkuluttajia niin, että käynnin yhteydessä puhallettiin merkittäviä promilleja tai käynnin syy oli alkoholin käyttöön liittynyt vahinko niin niitä oli noin 30 prosenttia kävijöistä. Myös muiden päihteiden käyttö nousee siellä kohtuullisen suureksi ja niin, että osa näistä kävijöistä oli sekä alkoholin että muiden päihteiden käyttäjiä. Mielenterveysongelmat päivystyksessä näkyy, vaikka syy olisi somaattinenkin tulla sinne. Eli mielenterveysongelmia sellaisella tasolla, että ne vaikuttavat potilaan arkeen merkittävästi, niin oli noin 15 prosenttia. Se, että Onko monikävijä monisairas? Niin se ei ole ihan yksiselitteistä, mutta onko monikävijä kuoleman vaarassa? niin Siihen voi todeta, että on keskimääräistä väestöä merkittävästi enemmän. Tietysti me jo tiedetään, että vanhukset, jotka lähestyy sitten viimeistä edinvuottaan, niin yleensä ovat niitä, jotka myös yhteispäivystyksessä ja muita apuja tarvitsevat koko ajan kiihtyvällä tahdilla, mutta sitten kun näitä tarinoita kävi läpi, niin kävi myös ilmi, että nekin monikävijät, jotka oli työikäisiä tai jopa nuoria, niin heilläkin on keskimääräistä isompi riski siihen, että jotakin ikävää tapahtuu ja siihenkin palaan vielä kohta. Subjektiivinen arvio, mun taustani on ortopedi, mutta olen tehnyt paljon tietysti koko ikäni päivystyksiä ja edelleen päivystän yhteispäivystyksessä. Niin subjektiivinen arvio tuosta potilasmassasta oli se, että Noin puolella monikäyntipotilaista, vähintään puolet käynneistä, olisi hoidettavissa omassa terveyskeskuksessa tai siellä kotona, jos sinne riittävä tuki, lääketieteellinen tuki kotihoidon avuksi saadaan. Myytti 5 on se, että potilaat saavat apua yhteispäivystyksessä. Sellainen Huomio, jonka kävin melkein kaikissa keskusteluissa näiden potilaan kanssa, oli se, että heistä kukaan ei halua tulla yhteispäivystykseen. He eivät koe saavansa sieltä apua ja faktisesti he eivät sitä sieltä myöskään saa. Mä ajattelen, että nämä monikävijät ovat ihmisiä, joita tarvisi kyllä kohdella kuin erittäin tärkeitä henkilöitä. He kuluttavat paljon resursseja ja sen lisäksi, että he kuluttavat resursseja, niin siitä ei ole minkäänlaista terveyshyötyä heille. Eikä siitä saada minkäänlaista vaikuttavuutta. Ja sen vuoksi heitä pitäisi kohdella eri lailla. Mutta se yhteispäivystyksen työkalupakki ei sovi heidän ongelmiinsa. Eli kyllä, he tarvitsevat erityiskohtelua, mutta ei, he eivät saa apua suurin osa ei saa apua yhteispäivystyksestä. Lisää tarinoita ja lisää lukuja sitten keväällä myöhemmin. Mutta nyt tosiaan nämä, mistä nyt kerroin, niin on sieltä. Pirkanmaan seudulta Akutan päivystyksen kokemuksia ja tosiaan toivon, että nyt sit toukokuussa meillä on myös valmista dataa täältä Kantahämeen sairaanhoitopiiristä ja kerron silloin, että käyttäytyvätkö kantahamalaiset päivystysmonikävijät samalla lailla. Kiitos kaikille. Kiitos mahdollisuudesta tulla kertomaan teille ja pieniä maistiaisia. Työ, otsikolla Työkykyä pitkäjänteisellä yhteistyöllä. Ja meillä tässä on taustalla tässä työkyvyn tukemisessa tämmöinen fakta siitä, että osa on tilanteessa, jossa heidän työkyvyn, tuen, hoito ja kuntoutuksen tarvettaan ei ole tunnistettu. Eli on tämä tunnistamisen ongelma, eivätkä he ole päässeet tarvitsemassa palveluihin eikä oikean etuuden piiriin. Tärkeä, tärkeä asia on, on keskittyä olemassa olevan, työ ja, olemassa olevan työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseen ja työllistymisen edistämiseen. Ja hyvin tärkeää on myös kokemusosallisuudesta eli ihmisten osallistuminen siihen omien palvelutensa kehittämiseen ja sitten siihen omaan palveluprosessiinsa. Ja tämä kokemus osallisuudesta lisää Hyvinvointia turvallisuutta uskoa tulevaisuuteen ja omiin mahdollisuuksiin. Ja me on nyt käynnistetty työkykyohjelma, jota sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Ja tässä kunnat ja kuntayhtymät toteuttavat kehittämishankkeita. Ja näissä STM-toimenpidekokonaisuuksissa tavoitteena on tuoda... Työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali- terveyskeskusta, lisätä tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä vai kaikkein vaikeimmin työllistyvien tukena, myös vahvistaa ammattilaisten ja asiantuntijoiden työkykyosaamista, ja myös tutkia ja seurata sitten tätä kokonaista, eli käynnistää arviointitutkimus interventiojen vaikutuksista ja palvelujen etuuksien yhteensovittamisesta. Eli työkyvyn tukeminen on tämmöinen hyvin monipuolinen, monia eri ammattilaisia vaativa kokonaisuus, jota täytyy toteuttaa yhdessä. Ja tätä työkykyohjelmaakin toteutetaan yhteistyössä STM ja TEMin kanssa. Ja tärkeitä yhdyspintoja työkykyohjelmalla on sitten tulevaisuuden sote-keskus, ikäohjelma kuntoutus komitea-uudistusten eteenpäin vieminen ja sosiaaliturva-uudistus. Ja toisaalta myös tärkeä yhdyspintoja on työllisyyden kuntakokeilut, työ työvoiman palvelukeskukset ja ohjaamat. Olen hyvä, Taina. Kiitos, Jarno. Olemme sovittu Jarno kanssa, että minä esitän nyt lyhyesti vain kolme väitettä, joihin voidaan palata myöhemmin toukokuussa. Ensimmäinen väite liittyy siihen, että meidän on opittava tunnistamaan paremmin tuen tarpeessa olevat ja heidän tuen tarpeensa. Ja erityisesti että tässä olisi hyvä kiinnittää huomiota monialaista tukea ja palveluja tarvitseviin, jotka itse asiassa oli vähän muun muassa esillä tuossa aiemmassakin puheenvuorossa. Työkykyohjelmas me jäsennetään tätä kenttää esimerkiksi tämän neliön avulla, jonka ehkä näette. Siinä pystyakselilla on tuen tarve ja vaaka-akselilla palvelun tarve ja näin jäsentyy tämmöiset yleiset otsikot, joita me käytetään työkykyohjelmassa. Eli yhteisöpalvelut, verkostopalvelut, yhteistyöpalvelut ja sit lisäksi vielä omatoimipalvelut. No, tästä sit voisikin siirtyä seuraavaan väitteeseen. Ja tota, ennen kuin menen tuohon mun väitteeseen kaksi, niin kiinnittäisin huomiota tuohon kuvioon, jonka näette siinä. Sinne nelikentän keskelle me ollaan asetettu tulevaisuuden sote ja sinne sote-keskukseen taas asettuu työkyvyn tuki. Ja sitten vielä ehkä näette siellä tämän ihmishahmon, joka kuvastaa sitä asiakasosallisuuden periaatetta, joka on tärkeä työkykyohjelmassa, ihan niin kuin kaikissa muissakin ajankohtaisissa ohjelmissa. Tämä tarpeen tunnistaminen, joka oli tuossa väitteessä yksi jo esillä, niin tämä on ihan keskeinen juttu työkykyohjelmassa, niin kuin myös vastuullinen asiakasohjaus, johon liittyy sitten tämä työkykyohjelmassa ja työkyvyn tuessa keskeinen uh, tiimi, joka toimii siellä tulevaisuuden sotessa. Ja sen lisäksi mä näen, että myös niin kuin sosiaalityöllä on tässä tärkeä rooli. Uh, jotta sit, niin kun, aa, me saadaan aikaan nämä palvelukokonaisuudet ja palvelupolut. Ne meidän on tärkeää niin ymmärtää, että soten työkyvyn tuessa niin kyse on oikeastaan näiden sote-keskuksen palvelujen ja sit muiden palvelujen yhteensovittamisesta tuolla nelikentällä. Tämä väite 2 kuuluukin näin, että itse asiassa valtaosa tuen tarpeessa olevista ihmisistä on jo soten, hyteen työllisyyspalvelujen tai muiden palvelujen piirissä, mutta heidän tuen tarvettaan ei toistaiseksi oikein tunnisteta. Sitten siirrytään vielä tuohon väitteeseen kolme. Ja siinä me väitetään, että työkykyohjelman työkyvyn tuki tarkoittaa oikeastaan yhteistyötä ja semmoista yhdessä oppimista. Ja, ja tota, a, siinä me ajatellaan, että tavoitteisiin pääsemistä tukee nämä kolme periaatetta, jotka näette tässä kuviossa. Niistä ensimmäinen on kumppanuus, joka itse asiassa rakentaa myös asiakasosallisuutta sillä tavalla, että me tarkoitamme kumppanuudella sellaista kumppanuutta, jonka osapuolena on myös palvelun käyttäjät. Sitten toinen periaate on yhteistuotanto ja yhteisluominen ja se ikään kuin luo ne rakenteet, käytännöt ja sen kulttuurin tälle toiminnalle. Ja sitten vielä kolmantena periaatteena tulosperusteisuus millä me viitataan niihin yhdessä tavoiteltaviin muutoksiin ja vaikutuksiin. Ja sit niiden mittarina voi sanoa, että toimii se työkyvyn tuen palvelujen käyttäjän ja sit yhteiskunnallinen hyöty. Ja taisin sanokin jo aiemmin, että tosiaan nämä periaatteet meidän tukee tukevat myös ihan hyvin muiden ohjelmien tavoitteita. Toisin sanoen, kukaan ei oikein toimi, kukaan ei oikein voi saavuttaa näitä tavoitteita yksin, mutta yhdessä me pystytään tekemään aika paljon. Joo, tässä esityksessä tosiaan niin raapaisen nyt pintaa tästä aiheesta ja sitten keväällä käydään tarkemmin läpi tätä teemaa. No mitä tietoa me kerätään ja mistä, niin käytännössä tekoälyn niin sairaalassa kerätään tulee paljon kliinistä dataa potilaista, lääkityksestä, eri perussairauksista ja eri hoitotaitojen hoidosta. Mutta sen lisäksi me kerätään äh, myös laboratoriotutkimuksen tuloksia, röntgenkuvantamisen tuloksia, erilaisia tulosmuuttujia sitten tästä hoidon onnistumisesta, jossa on karkeita tulosmuuttujia, kuten mortaliteetti, ja sitten myös nykyaikaisia, nykyaikaisia tällaisia potilaslähtöisiä tulosmittareita, eli näitä. Niin sanottuja PromEA, Patient Reported Outcome Measures eli potilaan itse arvioita arviota sitä hoidon vaikuttavuudesta. Ja se ehkä ratkaiseva askel tässä tapahtui tuossa muutama vuosi sitten, kun me lähdettiin yhteistyössä sitten yksityisen yrityksen Solitan kanssa rakentamaan tällaista tietoallasta. Ja täytyy sanoa, että totta kai se substanssiosaaminen on sairaalassa, se kaikki kliininen data on sairaalassa, mutta tällaisen modernin tietoaltaan rakentaminen ja hyödyntäminen, niin kyllä se tämmöistä julkisen sairaalan ja, ja tuota, vahvan yksityisen IT-yrityksen osaamisen yhdistämistä kyllä vaatii ehdottomasti. Me saatiin rakennettua tietoallas, ollaan oltu erittäin tyytyväisiä ja tässä esityksessä mä vielä <köhö> esittelen yhden konkreettisen esimerkin siitä, että mitä me on tehty sillä datalla ja tietoaltaan tiedolla yhdessä Solitan kanssa. Me rakennettiin OraVisioksi nimetty tietojärjestelmä, joka tarkoittaa käytännössä, käytännössä tällaista tekoälypohjasta ohjelmaa, jolla voidaan sitten reaaliaikaisesti potilaan tulessa leikkausarvioon niin arvioida se, että kuinka suuret riskit potilaalla on erilaisiin komplikaatioihin, eli toisinpäin käännittynä, kuinka suuri mahdollisuus on potilaan toipua ongelmitta sitä leikkauksesta ja saada hyötyä. Tämän Idean isä oli meidän entinen toimitusjohtaja Tarvo Martikainen, joka nykyään toimii Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajana. Ja tavallaan tämä idea tuli vähän sieltä klassisesti laatikon ulkopuolelta. Että täytyy sanoa, että itsekin vähän epäilevästi aluksi suhtauduja asia, että pystytäänkö me oikeasti rakentamaan meidän datalla tämmöinen aika vaativa, vaativa tuota ohjelma. Ja sitten kun lähdettiin asiaa penkomaan ja yhdessä soliton kanssa sitä meidän dataa käymään läpi ja rakentamaan, niin todettiin, että kyllähän se onnistuu ja, ja tulosta saatiin aikaiseksi. Käytännössä niin se lähtökohta tälle, tälle ohjelmistolle oli se, että kun me puhutaan potilaalle ennen tekonivelleikkausta leikkausta, sitä hoidosta, leikkauksesta, mitä siinä tapahtuu ja mikä sen leikkauksen tavoitteena on ja ja käydään sitten tietenkin myös riskit läpi, niin aika useinhan potilaat sitten kysyvät, että kuinka suuri se hänen, hänen henkilökohtainen riskinsä on, infektiolle tai joutua uusintaleikkaukseen ja niin edespäin. Ja ennen tätä työkalun käyttöä niin on täytynyt puhua hyvin keskiarvoilla ja, ja tuota, suurin, suurin piirtein, mitä se tarkoittaa, koska yksittäisen potilaan kohdalla niin on todellakin Käytännössä on mahdotonta sanoa, että mikä se hänen riskinsä on, ennen kuin me saatiin tätä datapohjainen sovellus käyttöön. Ja käytännössä tämä vaatii sen, että meillähän on osasta potilaista jopa 18 vuoden seurantadata osasta tietenkin lyhyempi, mutta tämä data on siellä pohjana. Ja tuloksena tosiaan syntyi tämä maailman ensimmäinen CE-merkitty ohjelmistotyökalu, näiden riskien arviointi, joka näkyy tuossa kuvassa olevan tietokoneen ruudulla. Solitaan siis suomalainen IT-yritys, joka meillä tässä oli kumppana. Iso yritys. Ja käytännössä niin tässä on tavoitteena tunnistaa ne korkeariskiset potilaat ja sitten käydä potilaan kanssa läpi ne riskit leikkausta. ja leikkausta. Erityisesti ja itselleni tässä koko ajan ollut se, se punainen lanka, että tämä on sellaista jaettua päätöksentekoa parhaimmillaan. Eli kun osa näistä Tekonleikkaukseen liittyvistä riskeistä on hyvin vahvasti tämmöisiä muokattavissa olevia, kuten sairaaloinen liikalihavuus tai huonossa hoitosapanossa oleva diabetes. Niin tässä käydään ikään kuin potilaan kanssa läpi se, mitä, mitä nämä riskit tarkoittavat ja onko niille jotain tehtävissä. ja Samalla yritetään sitouttaa se potilas siihen hoitoon. Että tavoitteena on turvallinen leikkaus, jonka tuloksena potilas erittäin todennäköisesti saa hyvän avun siihen lonkka- tai polvivaivansa ennen leikkausta ehkä tiettyjen asioiden tekemistä, ja kun potila sittenkin ymmärtää, että mitä kannattaa tehdä, niin useimmat potilaat siihen sitten kyllä sitoutuu hyvin. Ja tosiaan sinne yli 40 000 leikkauksen dataa syötettiin, ja käyn tämän nyt hyvin lyhyesti läpi tässä vaiheessa, voidaan sitten keväällä asiaa tarkastella tarkemmin, mutta käytännössä sieltä yli 800 muuttujaa katsottiin läpi, ja, ja tuota, nämä päätetapahtumat sitten määriteltiin, mitkä meille on olennaisia. Ja sitten tämmöistä nykyaikaista tekoälyalgoritmia käyttäen ensin opetettiin se data ja sitten testattiin se tuorella datalla. Ja, ja tuota, tässä screenissä sitten näkyy tavallaan se näkymä, mikä tulee sitten lääkärille tuolla vastaanotolla. Meidän tietojärjestelmissä itse lähes kaikki tiedot tulee automaattisesti napin painannuksella reaaliaikaisesti muista järjestelmistä, mihin ne on kehittynyt, lääkitystiedot laboratoriotutkimukset. Tähän pitää muutama, muutama kliininen tieto sitten syöttää ja sen jälkeen tuossa oikealla ruudussa näkyvä, näkyvä tuota, grafiikka on sitä, mitä sitten esitellään potilaalle, käännetään ruutuja ja näytetään sitä yksilöllistä riskiä infektiolle tai uusinta leikkaukselle. Ja tässä on muutamalla eri tavalla tavalla on pyritty konkretisoimaan se, että mitä se riski tarkoittaa. Että jos se riski on 6 prosenttia, niin se jollekin ihmisille se, että se on, tarkoittaa, että 1-16 ihmisestä joutuu uusintaleikkaukseen, niin se kertoo asiasta enemmän. Että tässä on vähän erilaista, eri, eri tavoilla pyrittystä asiaa potilaalle ymmärrettävästi ilmaisemaan. Ja Tietenkin nämä algoritmit oli haastava kehittää ja me haluttiin sitten varmistaa, että ne on, ne on tavallaan niin kuin, ne on oikeat, ne on hyvät ja tehtiin tämmöinen ulkoinen... Ulkoinen arviointi sitten pyydettiin Jonas Ranstamilta, joka on tämmöinen ortopelisisen biostatistiikan ehkä sellainen kuru, kuru maailmanlaajuisesti. Hän kävi ne läpi ja oli, oli tuota, tyytyväinen niihin. Ja sen lisäksi me on käyty läpi ulkoinen validaatio Johtajaporissa sijaitsevana Salkranska yliopisto, yliopistollisen sairaalan kanssa. Eli he noin 10 000 leikkauksen aineistolla sitten testasivat meidän algoritmit. Ja voitiin todeta, että ne toimivat ruotsalaisessa potilasaineistossa hyvin. Ja nyt ihan ajankohtaisena jutuna ollaan aloittamassa pilottikäyttöä yhdeksässä eurooppalaisessa ortopedisessa sairaalassa Italiasta Britanniaan, ja, ja tuota, siitä pidetään lähiaikoina koulutus. Ja jatkossa meillä on myös, joka on tärkeä näkökulma, tämä benchmarking, eli, eli kun saadaan muita sairaaloita tähän mukaan, niin tällä pystytään tavallaan vakioimaan niitä riskejä ja vertailemaan sit luotettavammin eri sairaaloiden tuloksia myös, myös ekologian osalta, ja toivottavasti päästään kotimaassa myös jossain vaiheessa tekemään tätä. Tässä hyvin pintapuolisesti raapastuna aihetta käydään sitten keväällä tarkemmin läpi, ja muutenkin tuota meidän data, datan käyttöä ja hyödyntämistä johtamisessa. Tässä oli vain yksi esimerkki. Kiitos mielenkiinnosta. Eli toimin täällä Eivässäkyllä yliopistossa kyberturvallisen professorina ja, ja sitten tutkinut myöskin juuri tähän kriittiseen infrastruktuuriin liittyviä haasteita ja muita. ja Tämä on nyt sitten tietysti yksi osa sitä. Kyberrikollisuus, mikä myöskin sosiaali- ja terveydenhuoltoon paljon kohdistuu, niin se on valtava bisnes. Tässä on vähän tämmöinen provokatoorinen kuva siitä, että kun katsotaan ää, ota, sitten Suuria ekonomioita, niin suurimmat on USA ja Kiina ja sitten on kyberrikollisuudet. Ne vie puolesta prosentista 2,5 puoleen prosenttiin BKT-stä. Rikollisille menetykset on 6 biljoonaa dollaria, eli 6000 miljardia. Kysymys ei ole ollenkaan pienestä bisneksestä ja sen takia se on niin kamalan suosittua, koska se on siistiä sisätyötä. Siitä harvoin jää kiinni ja vielä harvemmin tuomitaan. Sitten näin valitettavasti terveys huolto on ollut viimeisen kymmenen vuotta kasvavan joka vuosi enemmän ja enemmän erilaisten kyberhyökkäysten kohteena. Tunnetuin on tuo Anten sairausvakuutusyhtiö, joka hyökkäys 2015, jolloin vain 80 miljoonan asiakkaan tiedot joutuivat sitten hyökkäjien käsiin. Ja siellä meni sitten nimiä. Ja Syntymäpäiviä, lääkäritodistuksia, sosiaaliturvatunnuksia, osoitteita. Eli kaikki käytännössä sen yhtiön, yksilöistä, asiakkaista olevat tiedot. Ihan tarkkoja potilastietoja ei, mutta lääkäritodistuksia kyllä. Kaikki oli sitten säilytetty salaamattomia. No, yrityksille aiheutui siitä vajaan 300 miljoonan dollarin menetykset. Oikeudenkäyntien kautta, järjestelmän parantamisen kautta ja, ja myöskin periaatteessa sakkojen muodossa. Eli kysymys taloudellisesti oli Anttemille erittäin merkittävästä asiasta. 2018 Singaporesta päästiin käsiksi heidän aika lähelle olevaan kantajärjestelmää. Ja siellä sitten muun mm. muassa meni pääministerin terveystiedot tässä tullaan siihen kysymykseen juuri siitä, että, että tärkeitä henkilöiden tietojen säilyttäminen, koska ne kiinnostaa kansainvälisiä turvallisuuspalveluita, poli maitten poliittisen johdon terveystiedot. Yksi viimeisimmistä isoista oli tämä American Medical Collection Agency, jossa 21 miljoonan ihmiset tiedot meni hyökkääjälle, jossa lopputulos tällä hetkellä on vielä Kesken se selvitys kaikilta osin, käytännössä AMC ei ole mennyt konkurssiin yksinkertaisesti. Se ei selvinnyt enää sitten niistä kustannuksista, joita korjaaminen ja tekeminen ja sakot ja muut mahdollisesti. Sitä ääripäässä toimijalla, jonka, jonka tiedot viedään, on, tai suomalaisten on Jenkkeihin verrattuna on tietysti paljon lohdullisempi siitä, että meillä sitten pyörii noin tapausten vuosi. Suunnilleen, joista tämmöiset joita on tapahtunut esimerkiksi, kohdistuneet esimerkiksi sitten kelan kantapalveluihin, on ollut muutamia tässä taannoin. Ja sitten näitä kirityshaittaohjelmia, jotka, jotka eivät ole perustuneet vähän vastaamontapaiseen keissiin, vaan siihen, että, että tiettyjä järjestelmiä sitten sairaalasta on yetty saastuttamaan ja sitä kautta pyytämään sitten noita Lunaita. Vastaamon keesi tässä suhteessa Suomessa on uusi, se on tapahtunut usean vuoden aikana tulee esille nyt. Ja siinä todella on sitten ne potilastiedot vaarantuneet, joita myöskin sitten härskisti käytetään tämän Niin kun Oikeastaan tuossa Jenki. Kokonaisuudesta tuli esille, niin ne hyökkäysvektorit, jolla niihin tietoihin päästään käsiin, niin pääasiassa ne tapahtuu murtautumalla verkon kautta tiedostopalvelimelle. Tiedon kalastelu, että joku lasketus on enemmän kuin 100 prosenttia, se johtuu siitä, että tietysti se hyökkäys monesti kohdistuu useammasta vektorista, josta yksi voi olla julity tiedon kalastelu, jolla hankitaan esimerkiksi käyttäjätunnuksia ja salasanoja ja muilla, joilla sitten Päästään tuonne palvelimille käsiksi. Osassa on käyttäjärjestelmä haavoittuvuudet. Sairaaloista valitettavasti löytyy tietojärjestelmiä, jotka ovat vanhentuneita, joita enää päivitetään, ja niissä olevia aukkoja hyväksi käytetään. Eli tunnetuin päivittämättömyyden käyttö on ollut tuo Vanagraa hyökkäys parin vuoden takaa, kolmen vuoden takaa, jossa nimenomaan Microsoft, joka luopui XPn käytöstä, niin ää, kaikki eivät sitä lopettaneet. Erityisesti juuri löytyy Iso-Britannian sairaaloista XP-järjestelmiä, kun niitä ei ollut päivitetty. Ja sitten löydettiin aukko. No, Microsoftin suostui vielä tekemään siihen päivityksen maaliskuussa, mutta toukokuussa vielä ei ole sitä edes tehty, jolloin se aukko oli olemassa, sitä käytettiin hyväksi ja sitten oli ongelmia. Nämä muut hyökkäystavat ja itse haittaohjelmien päätyminen on kuitenkin aika vähä, vähäistä, kun ajatellaan niitä viruksia ja matoja niin kuin suurimpana aukkaan, mutta suurin uhka on se, että hyökkäyksillä hankitaan pääsy järjestelmään. Tutkimusten mukaan, että mitä niistä aiheutuu, 25 prosenttia terveydenhuoltoalan yrityksistä menettää bisnestään siitä syystä, että niihin kohdistuu hyökkäys. Asiakkaat lähtee 20 prosentissa tapauksia, 30 prosenttia menettää sitä liikevaihtoa, että kun asiakkaat kerran lähtee liiketoimintamahdollisuudet pieneneen, niin asia myöskin tietysti eh, bisnes vähentyy. No, pahimmillaan tietysti se potilaisten hoitoon. että, että jos järjestelmät ei siellä sairaalassa, toimi, niin yksinkertaisesti se potilaanhoitokin rupeaa kärsimään. Jossa pahimalla puhutaan sitten potilaiden terveydestä ja hengestä. Ja ne kustannukset, mitä siitä aiheutuu, johtuu korvauksista. Vastaamokin tapauksessa puhutaan aika isoista korvauksista, joita tuota GDPRn perusteella on mahdollisuus viranomaisen päättää, sakkoja tai korvauksia että asiakkaille, ja sakot sitten viranomaisille ja oikeuttakin käydään, niin siellä, siellä voi tulla, tulee kustannuksia toiminnan palauttaminen ja mainnehaali. Että, että siis, erityisesti sairaalahuolossa, tai terveydenhuollossa anteeksi, nämä kustannukset ovat normaalia suurempia kuin muualla, johtuen siitä sensitiivisyydestä, mikä liittyy sairaalaan, sairaalajärjestelmiin ja potilaisiin. Sairaaloissa erityisesti Nämä toiminnan palautuskustannukset on suuremmat. Mutta nyt positiivisuutta saada tähän loppuun siinä mielessä, että, että kyllä sotalialalle tietysti turvallisuutta voidaan rakentaa ja rakennetaan. Ja niin kuin näkyy, niin suomalainen tilanne näyttäytyy erityisen hyvältä. Osaamisesta on kysymys. Tietysti yliopistoihmisenä puhuu sen osaamisen puolesta siinä mielessä. He ovat esittäneet kysymyksen, että mitä jokaisen terveydenhuollon ammattilaisen tulee tiedettää kyberturvallisuudessa. Jokaisen, joka siellä, ja sen verran, kun on itse päässyt hyvään hoitoon sairaalossa, niin näkee siitä, että se tietotekniikka on jokaisen terveydenhuollon ammattilaisen työvälinen. Silloin pitää kysyä, mitä jokaisen pitää tietää. Tilannetietoisuus. Puhutaan siitä, että minkälainen tilannetietoisuus, informaatioteknologian resursseista, laitteista järjestelemistä sairaalassa on. Onko näkymä oikeasti siihen, että siihen omaan järjestelmäkokonaisuuteen, jossa on sekä perinteisiä ICT-laitteita että näitä verkkoihin kytkettyjä niin kuin terveydenhuoltoon ja sairaanhoitoon liittyviä laitteita? Sitten kokonaisvaltainen näkemys. Me ollaan rakentamassa tällaista kokonaisvaltaista Kyberturvallisuuden kokonaisarkkitehtuuria, jotta me sitten eh, ei katsottaisi jotain yhtä osaa vain tästä kyberturvallisuudesta, esimerkiksi sairaalasta, vaan sen kokonaisuudesta, josta on pyritty löytämään ne kaikki osa-alueet, koska se hyökkäjähän tulee sieltä läpi, joka on kaikkein heikoiten suojattu, eli sitä menee sitä parhaasta suojauksesta. Ja miten rakennetaan varautumisjärjestelmä, jossa pyritään riskejä hallitsemaan? Ja, ja, ja järjestelmän resilienssiä kasvattamaan. Sitten on vähän tuommoisen äh, äh, niin sloganin tuohon laittanut siitä, että se kyberturvallisuuden rakentaminen on valinnanvaraista. Sosiaali- ja terveydenhuollossa on tiettyjä pakottavia ja uusiakin Euroopan unionin tasolla tehdään, jossa sitä, sitä regulaatiota lisätään. Ää, kyberturvallisuuden huolehtimiseksi sosiaali- ja ympäristössä, mutta sinne jää paljon sitä valinnanvaraa ja tekemisen mahdollisuuksia. Mutta jälkien siivuiminen on kyllä sitten pakollista. Siinä kohtaa ei sitten auta sanoa, että ei ole rahaa, eikä osaamista eikä kykyä, koska hoitamatta sitä voi jättää. Ja sen takia sitten siitä rakentamisesta pitäisi löytää kullekin organisaatiolle sopiva ää, riskiperusteinen lähestymistapa. Kiitoksia tästä. Niin kuin sanoin, niin tämähän oli vähän tietysti kaameuksien kuvaamista, mutta keväällä on tarkoitus sitten vähän pureutua syvemmin näihin asioihin. Kiitoksia.